السلام عليكم اخباركم يا هلا بالمسكوا اهله سمحونا تاخرت عليكم الاسبوع اللي فات المفروض ان احنا كل ان شاء الله كل اسبوع في فيديوهين في فيديو يوم الاحد ان شاء الله وفي فيديو يوم الخميس المشكله يوم الخميس ده يعني احتمال اسبوع او اسبوع لا ده حسب ضغط وحسب ايه هنعرف نصورلكوا لكم ايه فسامحوني ومعلش في الفلوج ده هنكمل ان شاء الله السلسله اللي احنا بداناها باذن الله اللي هي ازاي تنجح في الامارات. نتكلم في بعض الحاجات زي مثلا الأقنى. اول حاجه لازم ان انت تكون محدد انت عايز ايه وجاي هنا ليه فانت جاي عشان الشغل العيشه غاليه زي ما قلت لكم في البداية اللي, اللي قبل كده. فانت لازم انت تحاول تكون شخص اقتصادي وشخص عامل فازاي؟ اول حاجه من موضوع الاكل والكلام ده انت ما انصحش انت تاكل بره او المطاعم لان معظم المطاعم هنا بتلاقيها تكون هنود بنجاله، فممكن لو انت معدتك حساسه الكلام ده يحصل مشكله او الكلام فانت حاول على قد ما تقدر، لو انت ما تعرفش او ما عندكش اللي أنت الإمكانيات إن أنت تقدر تتعلم الطبيخ الكلام ده حتى لو حاجات بسيطة بس حاجة تعيشها تاكل تقدر تاكل منها فأنت اشترك مع أصحابك مثلا في السكن تقدر إن أنت تدفع مبلغ معين وتشارك في الحاجات اللي هما بيعملوها وانت أنت تقتصد لأن أنت لو اعتمدت على المطاعم الحاجة الكويسة لو المطعم كويس الكلام ده وعربي تاكل مثلا اكل برياني وليكن حاجة بسيطة جمعية تعاونية دي, دي موجودة في كل مكان جمعية دبي التعاونية جمعية الشرق التعاونية جمعية العجمان جمعية الظبط كده كل إمارة فيها جمعية خاصة بيها كل جمعية بتكون لها رينج معين من الأسعار وهم أكلهم حلو لأن معظم اللي فيه عرب مصريين. فأكلهم كويس بس مشكلته اللي هو أسعاره إلى حد ما غالية لأنها نضيفة فأنت مش هينفع إن أنت تروح تجيب كل يوم مثلا أكلة غدا واحدة بـ20 درهم أو نص فرخة مثلا بـ15 درهم أو حاجة زي كده فمبلغ فده وجبة واحدة، أنت عندك كمان وجبتين فطار أو عشان ما أنصحش حاجة زي كده أنت حاول إنك تشغل يوتيوب تتعلم منه إزاي تعمل أكلة معينة أنت حبيبها أو الكلام ده وده من الحاجات الكويسة على فكرة إن أنت الحاجة اللي أنت اشتهيتها ونفسك فيها تقدر إن أنت تعملها وتاكلها وتكون حاجة كويسة. وعلى فكرة لو الحاجة باظت هتتاكل هتتاكل بس هتتشرب <تصفيق> <تصفيق> <قلبه> البؤساء <تصفيق> أنا بتكلم معاكوا تفاصيل التفاصيل زي ما السلام الصلاة قال على الخير كفاعله فأنا بدلك على شيء أنا مريت بيه وكنت حابب إن حد يشرح لي ويقول لي الحاد دي عشان ما أقعش في أخطاء فأنا بشرح لك أخطاء اللي أنا وقعت فيها علشان أكون بفيد وبستفيد أنا بفيدك بالمعلومة واستفيد الأجر والصلاحات من عند ربنا كمان من باب عامة أخي مسلم ده أجرها كبير فأنا بحاول لنا شرك التفاصيل التفاصيل عشان تستفيد مش عشان شيء خلاص وعشان برضه في جو وكاهي كده في الفيديوهات ما ملش منها أنا كاتب طبعا كل اللي لهم بصراحة أنا بنسى حاجات كتير وعايز أفيدك أقدر حاجة ممكنة والكلام ده فأنا كاتب الحياة اللي ده أنا عايز أتكلم فيها من في حاجه مهمه في الفيديو ده عايزك انت تاخد بالك منها موضوع الانجليزي الانجليزي هنا اللغه التانيه البلد. يعني اللغه العربيه الاولى واللغه الانجليزيه اللغه التانيه واللغه الرسميه هي كمان لان ثمانين في الميه من سكان الامارات هم مغتربين بيجوا من اوروبا بيجوا من الهند و حاجه من دول شرق اسيا اللي هي الهند بنجلاديش الفلبين فدول اكتر اكتر من جنسيات هتحتك بيهم وهتقابلهم في اي مكان في اي شغل هتشتغله هتقابل التلات جنسيات فعشان كده الانجليزي دي لغه مهمه جدا جدا جدا فانت لو انت مجال شغلة مش بيحتاج انجليزي فانت حاول على قد ما تقدر انت تعرف بعض الكلمات اللي تساعدك ان انت مثلا لو رحت سوبر ماركت هتلاقي واحد هندي او افغانستان يتكلم انجليزي ده اللغه المتعارف عليها مش تعرف عارف تكلمه عربي مش هيفهمك فأنت تعرف لو أنت عندكش احتكاك بالإنجليزي ومش متطلب في شغلك إن أنت تعرف على الأقل بعض الكلمات اللي تقدر تساعدك في حياتك الشخصية وحياتك العامة وتقدر تتعامل مع الناس، أما لو شغلك بيتطلب إنجليزي فحاول على قد ما تقدر تشتغل على نفسك وأنت في مصر إن أنت تنزل حاجات تسمع فيديوهات إنجليزي تتعلم محاسنة مش بقولك تتعلم جرامرات بقى وقواعد والكلام ده مش هتفيدك الكلام ده، أهم حاجة تعرف محاسنة. إن أنت تعمل حديث مع اللي قدامك تفهمه وهو يفهمه حتى لو مش بتعرف تتكلم 100% بس تقدر توصل اللي قدامك المعلومة اللي أنت عايز توصلها له وتفهم عليه عشان تقدر تتواصلوا مع بعض. فلو بنسبة 50% ده كويس كبداية ممتازة، 50% كبداية أو 45% حتى كانت ممتازة جدا بالممارسة والكلام وانت هتغلط وهما هيصلحوا لك هتقدر انت تتعلم وتبقى الاكسنت بتاعتك كويسة وتبقى 100% مش شرط ان انت تقول كل الكلام 100% ونطقك يكون صح مش شرط اهم حاجة اللي قدامك يكون فاهمك انت مش داخل امتحان تمام دا فده بالنسبة للانجليزي لازم تركز عليه 100% وتشتغل عليه وانت في مصر عشان ما تضيعش وقتنا تبقى انت جاي لان وقتنا بفلوس تبقى اقل شيء من شهر واكتر شيء ثلاث شهور بمبلغ. فاشتغل على نفسك من دلوقتي وانت موجود في مصر وابدا نمي نفسك وعرف عشان تقدر تتعامل مع الناس. الحاجه نتكلم فيها موضوع الزياره وتكلفه الزياره. تكلفه الزياره في شهر وفي شهرين وفي ثلاث شهور فانا انصحكم بثلاث شهور لانها مده كويسه وتقدر ان تدور على شغل براحتك. فتكلفه الزياره الثلاث شهور بتختلف من مكان لمكان. بتكلف مثلا ممكن تصون درهم ب 1000 درهم فده معدل 4000 ل 4500 جنيه او 5000 في حدود دي دي تكلفه الزياره وممكن اي حد من اصحابك يعملها لك او حد تتعرفه او لو انت مش عارف حد ممكن اللي انت تعملها عن طريق موقع طيران الإمارات بس تكون تكلفه التيكت التذكره هو اللي غالي فانا انصح اللي انت تختار الوقت اللي انت تيجي فيه ممكن تيجي يعني بدايه الشغل ما انصحش في رمضان اللي في شهر سته ما انصحش بيه فوت رمضان فوت العيد الصغير فوت الاجازه اللي بين العيدين العيد الصغير والعيد الكبير عيد الاضحى خليك بعد عيد الاضحى في السيف سايد بتاعك ممكن في شهر تسعه وشهر 11 شهر احدعشر بيجي برضه في احتفالات اليوم الوطني الاماراتي فبرضه بتكون قبل وضع الشغل والبحث عن شغل هادئ شويه مش حت لو ما فيش لا هو فيه شغل في كل في كل شهور السنه بس هو بيكون العرض والطلب في الوقت ده قليل فانا انصح انت يوم ما تيجي فقط في شهر 9 أحد 11 ده مواعيد كويسة او الطيران حتى بتكون كده الطيران بيكون رخيص شويه لانك تبقى كون عديت السيزون بتاع موسم الطيران اللي هو رمضان والاعياد والكداسات بتكون عاديه تهدي تستكرب تيران قبل ما تهدي تستكرب تيران ادخل على برنامج سكاي سكانر او بيجو ابدا اكتب اليوم او التاريخ اللي انت عايز تيجي فيه الامارات وابدا اشوف الاسعار قبل ما تروح عند الوكيل في مصر لأن في بعض الاوقات الوكيل بيكون غلّع ادخل على المواقع ديت برضو كويس هتفيدك بس ده استخدام مره واحده مش مش حاجه انت عايز السفر انت عشان تقدر ان انت تحدد اسعار التذاكر والكلام دوت لانها برده ضمن التكاليف زيادة بالنسبة لتكاليف الطيران فهو بيختلف من وقت لوقت بس هو في الـ يعني اقل رينج او المتوسط حوالي 2500 2800 جنيه تمام فانت مثلا دلوقتي عندك ادي 2800 طيران مثلا ممكن يزيد وممكن يقل 2800 طيران زائد تكلفة الزيارة في شهور نتكلم إيه في 900 درهم مثلا تقسم ليها 50 يعني قول مثلا 4000 و 4000 جنيه تمام يبقى كده 4000 جنيه بعد كده انت بقى للمصروف الثانيه بتاع المعيشه والكلام ده ده انت بتحددها حسب اختياراتك انت سواء اكل او سواء سكن اول ما تنزل من الطياره هتاخد اول صدمه ليك في الامارات وهي ايه اول صدمه اللي انت مش هتقدر تفتح عينك تمام حقيقه مش مش بضحك معاك بسبب الحراره انت تكون في الطياره مثلا جو عادي ورؤيه معقوله اول ما بتطلع من الطياره درجه الحراره 45 50 لو انت جاي في الصيف تخيل بقى انت ما تقدرش فعليا كده لمده ثني كام ثانيه كده مش تقدر تفتح عينك مش هتشوف حاجه كل حاجه بيضاب فخلي بالك لو معاك نظاره شمس بقى ولا كده هعمل استعدادات اول ما بتنزل بعد كده بتركب الباص من, من الطياره عشان تروح لمكان المطار اول شيء تسال عنه مكان بصمه العين بصمه العين دي أنت او اي حد مثلا سواء زياره او سواء جاي اقامه واول مره يدخل الامارات لازم يدخل على شيء اسمه بصمه العين بتروح تاخد قدام جهاز بياخد بصمة عينك بعد ما بتاخد بصمة العين بيبدأ يسجلها على السيستم عنده مع الزيارة مع الكلام ده بعد كده بتبدأ أن أنت تروح للجوازات بيختملك جوازك عادي جدا وما فيش أي مشكلة وبعد كده خلاص ويلكم تو يو اي لو أنت جاي على مطار دبي بتسأل على اماكن المترو او بتلاقي لوحات فين اتجاه المترو او مكان المترو فده بيكون سهل لان المترو في قلب فاتح قلب المطار فبتقدر انك تركب المترو لو انت جاي على مطار دبي وبتقدر ان تروح اي مكان انت عايزه مكان سكنك مكان محطه باصات رئيسيه اللي انت تروح لاي لأ اماره تانية الكلام ده بيعيش في الشارقه في باص بيجي قدام المطار بيوديك على محطة الباصات الرئيسية في الشرق فبتقدر انت تاخد الباص الباص من قدام المطار بدل ما تاخد تاكسي عشان هيبقى غالي المطار بيكون غالي كمان عن التاكسي الخارجي احنا اتكلمنا التاكسي اللي بره غالي ما بالك بقى تاكسي المطار هيكون عامل ازاي هتاخد باص المطار هيوديك محطة الباصات الرئيسية محطة الباصات الرئيسية هتروح بقى اي اماره انت عايز عايز تروح دبي عايز تروح ابو ظبي. عايز تروح اي اماره هيوديك ليها ايه كمان بالنسبه للشنط او الكلام ده انا ما ان انت تيجي بحاجات كثيره او الكلام ده في البدايه لانك انت مش ضامن ظروفك وتنقلاتك والكلام ده فانت حاول ان انت تجيب بس حاجات خفيفه لبس في لان انت مش هتستسلم لبس الشتوي قوي حاول مثلا حاجه تجيب حاجه شتويه او حاجتين شتوي بحيث لو الجو اتغير او انت مسافر مثلا بالليل او الكلام دوت والجو حسيته اللي هو برد يبقى انت معاك حاجه سبير يعني اهم حاجه من وانت جاي, جاي من الامارات جايب حاجات بسيطه من هدومك او الكلام دوت ما تنساش ما تنساش البدله اهم حاجه لو انت جاي مثلا راجل عايز تدور على شغل في شركه او الكلام دوت فده لازم بدله عشان مقابلات والكلام ده اما لو جاي تدور على شغل عماله او شغل صناعه او الكلام ده فطبعا انت مش محتاج الكلام ده انت صنعتك وشغلك ومهارتك وشطارتك هي اللي بتجيب لك الشغل كمان لو انت موجود في دبي قبل ما تركب المترو لازم بتروح عند الكشك اللي هو بيبيع الكروت اللي, اللي احنا اتكلمنا عنها في المواصلات قبل كده كروت النول دي انت بتشتري كارت النول عشان تقدر تستخدمه اللي انت تقدر تتنقل بين المواصلات بدون اي مشكله وبدون اي مخالفات او الكلام ده وهنتكلم بعد كده في الفيديو تفصيلي عن بطاقه نور ازاي تستخدمها ومنين تجيبها وازاي تشحنها وايه المخالفات اللي ممكن تيجي عليك فيها وايه المخالفات اللي انت ممكن تعملها وانت مش واخد بالك في النقل العام بالذات. فالكلام ده هنتكلم فيه ممكن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وكمان هتكلم في فيديو في مره من المرات ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو عن الرحله من مصر لما توصل لدبي او الشارقه بالتفصيل ان شاء الله وازاي هشرح لكم بصمه العين واوريكم جزء عنها وكل تفصيل من يوم ما تطلع من مصر وانت في المطار لحد ما توصل مطار اللي في الامارات وتعمل بصمه العين وتخرج. في حاجه جميله هنا في التطورات والتكنولوجيا اللي انت لو عندك اقامه في الامارات ما بتحتاجش إن انت تختم جوازك بس بالهوية اللي هي البطاقة بتروح على الجهاز بتحط الهوية بيطلب منك صابع من الصوابع اللي انت تعمل بيه سكان زي بصمة كده بتحط صابعك وليكن هو الجهاز شارع على الصابع ده فبحط الصابع ده على الجهاز البصمة بعد كده بيفتح لك البوابة وخلص بتدخل بدون ختم جواز بدون اي شيء وده اسرع طريقة اسرع طريقة انا شفتها حاجة بس ده في مطار دبي بس مش في كل المطارات اللي في الامارات إيه كمان ان شاء الله بعد ما السلسلة دي بتخلص ان شاء الله ممكن ده اخر فيديو في السلسلة ديت بعد كده ندخل في موضوع إيه كارت ومخلفات ومخالفات النقل العام والحاجات اللي ممكن انت تعملها وانت مش واخد بالك وتعمل لك مشكلة في النقل العام او تغرمك غرامات او الكلام ده وخلي بالك أي غرامة هنا في الامارات اقل حاجة 200 درهم اقل حاجه فخلي بالك ان شاء الله الفيديو اللي جاي انا هنزل ازاي تستخدم كارت نور والمشاكل اللي انت ممكن تقابلها في نقل العام والمخالفات والكلام ده بتاع النقل العام السلسله اللي بعد كده ان شاء الله هحاول انا اجيب لكم كل المهن يعني مهنه المهندسين هجيب حد انا اعرفه يحكي لك بالتفصيل عن تجربته كمهندس ازاي جه الامارات وازاي لقى شغل وإزاي العيشة وإزاي الوضع العام وينصح بيه والمساوئ والعيوب والكلام ده في كل مهنة ده كنصيحة مثلا فورمان مثلا ازاي يتجي الامارات وازاي يتعامل مع الناس وازاي حصل شغل مثلا ايه العيوب بتاع شغله ايه النصايح اللي بنصحها للناس اللي نفس المجال بتاعه الناس اللي بتشتغل حابه تشتغل في كاركور برضو هعمل لهم حاجه عن كده ان شاء الله كذا مجال يعني في كذا مجال ممكن السلسله دي تكون مفتوحه ممكن اللي انا بنزل كل فتره والثانيه بس ظبطت وقت مع حد من عارفي مثلا في حاجه معينه فأنا بعمل لكم فيديو منه مش هتكون سلسلة متواصلة مثلا لأ ممكن فترة والتانية تلاقيني منزل فيديو عن, عن حاجة معينة فده السلسلة الجاية إن شاء الله، في حاجات كمان هنتكلم فيها بعد ما تيجي الإمارات وبعد ما تدور على شغل والكلام دوت لو حصل لك مشكلة أو الكلام ده في الإمارات مع كفيلك أو مع الشركة أو مع الكلام ده إيه الحلول أو إيه الحاجات اللي أنت تعملها أو الكلام ده، وإن شاء الله هحاول أجيب لكم حد من وزارة العمل نفسه بيتكلم عن الموضوع ده باذن الله فان شاء الله خير باذن الله <تصفيق> وفي اخر الفيديو انا بشكرك على اللي انت استمريت معايا وشاهدت الفيديو للنهايه وزي ما وعدتونا ما تنسوناش من الاشتراك سبسكرايب والاعجاب بالفيديو والتعليق الكومنتات وكمان ان شاء الله اشوفكوا على خير بإذن الله وما تنسوش تعملوا شيء كويس النهاردة وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم في رعاية الله